Presiunea Gabrielei Fire a dat rezultate. Ce decizie A luat guvernul selecție un teren aflat în administrarea Societății Române de Televiziune, situat în orașul Pipera, va fi trecut în domeniul public al primăriei București, Iereti, pentru construcția Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanță de urgent publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, MFP. În mai multe rânduri, Gabriela Firea s-a plâns public ce în guvern sunt oameni care blochează proiectele primriei capitalei. Valoarea de inventar a terenului de peste 47.000 de metri petraci se ridica la 14.022 lei, iar prin ordonant se va modifica la 75.1 milioane de lei. descubirile privind investițiile efectuate vor fi suportate de beneficiar sub linierea în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență societii române de televiziune Sumele încasate de societatea română de televiziune din aceste descoperiri se virează bugetelor din care au provenit, se arată în document. Primria Municipiului București sub că a demarat un proiect privind construcția Spitalului Metropolitan, unitate medicală ce va dispune de dot necesare pentru asigurarea unor servicii medicale la standarde europene. Se intenționează ca acest spital să dispun de un număr de aproximativ 2000 de paturi, valoarea totală a investiției ajungând la 300 de milioane de euro. Investiția va fi realizată din fonduri ale bugetului local. Conform hotărârii primăriei, în situația în care, în maximum 5 ani de la aprobare, nu au fost începute procedurile legale de demarare a investiției, hotărârea sublinierei încetează aplicabilitatea.